Tervehdys kaikille. Olen tosiaan vuosirikka. mä Olen varhaiskasvatuksen opettaja, mutta nyt muutaman vuoden toiminut Turun kaupungilla varhaiskasvatuksen kehittämishankkeiden parissa projektikoordinaattorina. Olen ollut mukana tässä mediakasvatuksen ja ohjelmointiosaamisen kuvausten projektiryhmässä, että olen päässyt, päässyt tota, kommentoimaan muun muassa näitä näit kuvauksia. Ja on tosi kiva olla nyt mukana, mukana tänään tässä kertomassa hiukan. Jukan käytännön puolelta näistä, näistä tota, päivän aiheista, eli mediaympäristöjen tutkimisesta ja, ja mediamaailmaan tutustumisesta ja ohjelmoinnillisesta ajattelusta. Tämä on kans vähän jännittävää puhua tässä Pekan jälkeen, että vaikka ollaan oltu samassa projektiryhmässä, niin tota, mä oon vuosi sitten pakertanut varhaiskasvatuksen maisteriopintojen parissa gradua ulos, niin Pekan tuotoksia tuli tosi paljon käytettyä lähteenä, että, että, että teemat, teemat on kovin tuttuja. Uh, en tiedä, onko teillä siellä kahvi, kahvikupit käden ulottuvilla, kun ollaan virtuaalikahveilla, mutta toivottavasti viihdytte ja jaksatte, jaksatte tässä olla. Tota, joo, ja saa sitten tosiaan chattiin, chattiin kirjoittaa, kun tulee, tulee asiaa. Uh, mä mietin pitkään, että missä järjestyksessä lähden, lähden teille tässä tota, kertomaan asioista ja päätin nyt uh, aloittaa tälleen inspiraatiosta. Että kun medialukutaito on taitoa tulkita, arvioida ja tuottaa erilaisia mediasisältöjä, niin mistä sitten löydetään ideoita näihin eri mediasisältöihin? Ja mä sitä mieltä, että ihan kaikki, kaikki mahdolliset ideat kannattaa, kannattaa ottaa hyötykäyttöön, ihan mitkä vaan ajatukset, juhlapyhät teemat ja sen sellaiset, koska kaikessa pystyy, pystyy hyödyntämään medialukutaitoa ja kaikessa on mediasisältöä ja samoin lapsilla tulee ihan varmasti, varmasti ideoita, että mihin, mihin tarttua. En tiedä, pystyykö teistä kuulijoista nyt kukaan käsisydämellä tunnustaa, että ei esimerkiksi olisi koskaan kuullut vaikka Frozenista tai, tai ryhmähausta. Ja sitten kokosin tähän muutamia niin sanottuja virallisia teemaviikkoja, joita voi hyödyntää, hyödyntää halutessaan myös nämä liippaa kuitenkin aika lähelle näitä, näitä meidänkin teemoja, teemoja tässä, että näistä löytyy myös valmista materiaalia, mitä voi käyttää hyödykseen. Ja sitten on toki, toki paljon, paljon muutakin, mitä voidaan, voidaan hyödyntää, kun halutaan tutkia me, mediaympäristöjä ja ylipäätään, kun halutaan tutustua mediamaailmaan lasten kanssa. Ää, mitä sitten tulee lasten mediamaailmoihin tai maailmaan? Niin kaikki mediat on tosi iso ja oleellinen osa lapsuutta ja, ja se korostuu tässä vallitsevassa maailmassa koko ajan, kun nykypäivänä kaikki tämmöinen tieto- ja viestintäteknologia, digitaalinen media ja internet on lähes selviä asioita. Ja melkein voisi sanoa, että tämmöiset perinteiset kirjat alkaa sitten tasolla lapsille enemmän nähtävyys samalla lailla kuin mitä meille on ehkä, ehkä aikanaan ollut esimerkiksi nämä älypuhelimet. Lasten mediakäyttö on aiheena myös hiukan tämmöinen, voisi sanoa, kuuma peruna ja tunteita herättävä asia. Ja totta kai on aina, aina ihan hyvä, hyvä sellainen terve kriittisyys ja kyseenalaistaminen, mutta tässä on myös paljon, paljon kaikkea hyvää. Ja muutamia tämmöisiä faktoja kokosin tähän, että kun sitä mediaa on kaikkialla, niin monet mieltää ja liittää mediaa just laitteet ja välineet. Ja sen sellaiset, mutta että, tämä on kaikkea paljon muutakin, paljon yksinkertaisempia asioita. Ihan ne perinteiset kirjatkin. Lasten mediakäyttö alkaa jo vauvana ja he oppivat havainnoimalla omaa lähipiiriä, niitä vanhempia ja muita. Minulla esimerkiksi oma kummityttö täyttää ensi maanantaina vuoden ja hän on aivan linssilude. Ja kun näkee kännykän, niin suorasta suorastaan himoitsee päästä maistelemaan sitä puhelinta. Sitä mä en sit tiedä, että onko se hyvä asia vai huono asia. Enkä sitten sitä, että kiinnostaako se häntä lähinnä sen takia, että se on häneltä vähän niin kielletty asia. Sit mä oon nähnyt päiväkodissa esimerkiksi kaksivuotiaita, ketkä osaa tämän swippaus sormiliikkeen. Eli osaa näytöllä tehdä tän swipata ylös alas sivulle. Mutta sitten on toisaalta myös niitä lapsia, Ketään ei tippaakaan kiinnosta tämmöiset laitteet. Mutta kuitenkin me kaikki näitä nykypäivänä tarvitaan ja tulevaisuudessa todennäköisesti vain entistä enemmän. Se, mihin lapset ja pienet lapset mediaa käyttää, niin oikeastaan tämmöisiä asioita kuin hyvä olo, viihde ja ajankulua. Ja vasta myöhemmin sitten isompina ne saa sit vähän muitakin merkityksiä, esimerkiksi sosiaalisten suhteiden ylläpitoa. Ja Ehkä joskus se median käyttö on myös vanhempien tapa saada, saada lapset rauhoittumaan tai keskittymään hetkeksi johonkin, johonkin asiaan, mikä olisi lapselle mielekästä. Ja tota, törmäsin tämmöiseen mielenkiintoiseen asiaan, että lapsilla alkaa kehittymään se median maku jo 4 vuotiaana eli mistä he, mistä he ovat kiinnostuneita ja mitä he haluavat nähdä ja kuulla ja samoin, että on tutkittu, että jo alle kouluikäisten tyttöjen ja poikien välillä näissä mediasuhteissa on, on eroja. Ja ylipäätään ylipäätään ää, se, ne muuttuu myös mitä vanhemmaksi lapset tulee ja nuoret. Ää, no sitten vielä tämä, että mediataidot on tärkeä tulevaisuuden taito, niin kaikki tämmöiset kirjat, lastenohjelmat ja musiikin kuuntelu on tosi luonteva osa. Osa, osa pienten lasten elämää ja, ja usein nämä kaikki digitaaliset pelit myös kiinnostaa lapsia, eli lapset elää tavallaan automaattisesti niin sanotusti tämmöisessä media-maailmassa ja kaikki tämmöisten lastenohjelmien ja muiden hahmot elää tosi paljon mukana mukana lasten puheissa ja leikeissä ja piiroksissa ja muussa, Et esimerkiksi kun putousohjelma alkoi Pyörimään telkkarissa, niin nämä sketsihahmot on semmosia, mitkä on näkynyt päiväkodissa. Lasten kanssa voidaan kanssa itse esimerkiksi tehdä sketsihahmoja, pitää vaikka omia sketsihahmokilpailuja. Tämä on sen mediasisällön tuomista sinne varhaiskasvatukseen päiväkotiin osaksi sitä. Esimerkiksi millainen ilmiö Frozenista on tullut tässä vuosien saatossa. Meillä päiväkodissa lapset halusivat tehdä omia musiikkivideoesityksistä tästä let it go tai taakse jää viisistä. että kaikki tämmöiset on, on iso osa sitä lasten mediamaailmaa ja ne tulee helposti ja aika herkästikin niin sieltä lasten mukana heidän puheista ja tekemisistä niin helpostikin saa ympättyä sinne päiväkotiin ja varhaiskasvatukseen. vaikka näistä puhutaan kaikista mediavälineistä helposti uhkien haittojen kautta niin nämä on kuitenkin tosi tärkeitä, tärkeitä tulevaisuuden taitoja. Tästä diasta on päässyt kuva häviämään hankin mutta ei haittaa. Ää, kun lasten kanssa halutaan tutustua mediamaailmaan, niin mitä siellä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa voitaisiin tehdä? Ää, mä väitän, että siellä tehdään ja tosi paljon asioita. Niitä ei vaan mielletä tai tiedosteta, että tämä on nyt medialukutaitoon liittyvää tai tämä on nyt mediasisältöön tutkimista tai tai muuta, että ehkä se on enemmän semmoista tiedostamatonta, että toivottavasti tässä nyt aletaan tavallaan tietoisemmin tekemään näitä asioita. Ja kaikki lasten kokemukset, jotka syntyy lukemisen, kuuntelemisen, katselemisen, kirjoittamisen, piirtämisen, äänittämisen, kuvaamisen tai pelaamisen kautta, niin näiden saamat merkitykset ja niihin liittyvä sosiaalinen toiminta muokkaa sitä lasten kasvua ja kehitystä ja ne osa heidän mediaympäristöön ja heille muodostuvaa mediamaailmaa. Eli ihan se, että seläilee vaikka kaksivuotiaan kanssa kirjaa ja tutkii, tutkii sen kirjan kuvia, niin silloin te tutustutte sen kirjan mediasisältöön ja rakennatte sen, sen kautta sitä lapsen mediamaailmaa. Eli ihan niin kuin tuolla osaamisen kuvauksissakin on, niin lasten kanssa tutustutaan mediaa ja erilaisiin kuvaa, liikkuvaa kuvaa, ääntä ja näiden yhdistelmiä sisältäviin mediasisältöihin. Eli tarkastellaan niitä kirjojen ja lehtien kuvia, katsotaan videoita, pelataan digitaalisia pelejä ja kuunnellaan äänikirjoja ja muuta sellaista. Ja tämä kaikki on nimenomaan sitä mediamaailmaan tutustumista. Ja periaatteessa tässä ei ole mitään uutta. Eli siis ihan ilman laitteita tai mitä varsinaisia etukäteen valmistelua voidaan tehdä tosi paljon. Eli toistusta huolimatta sanon vielä, että tutkitaan ja luetaan erilaisia kirjoja lasten kanssa. Voidaan käydä kirjastossa. Lasten kanssa voidaan tehdä oma lehti, esimerkiksi aikakausimedian maksuttaman lasten kautta. Voidaan kuunnella äänikirjoja, musiikkia. Okei, tähän tarvitaan vähän laitteita, mutta sitten voidaan myös itse, itse vaikka tehdä omia äänikirjoja, kun yhdistetään tämmöinen perinteinen saduttamisen saduttamiseen, niin siihen äänet ja vaikka liikkuva kuva tai animaatio. Sitten voidaan katsoa kuvia kirjoista, lehdistä, katsotaan videoita. Otetaan itse niitä kuvioita, kuvataan tosiaan niitä videoita ja pelataan myös sit niitä digitaalisia pelejä. Ja tähän kaikkeen voi sitten myös ottaa, ottaa tota noin, niin, mukaan itse, itse, ää, itse tuottaa sitä mediasisältöä. Ja sitä voidaan tehdä ihan pientenkin kanssa, esimerkiksi kuvaamalla joku laululeikkivideolle, kootaan lasten lempikirjat tai lempilelut ja kuvataan ne. Sitten on esimerkiksi tunnetaitojen yhteydessä voidaan hyödyntää mediasisältöjä, onko lapsilla jotain hahmoja, esim mumien mörkö, mikä heitä ehkä vähän pelottaa, mitä tunteita ylipäätään hahmot heissä herättää. Sitten vaikka liikuntaan on tosi helppo tuoda lapsille tuttuja hahmoja ja asioita ihan mukaan tuttuihin liikuntaleikkeihin ja tämä on nyt ehkä sama aikaan hyvä, että huono esimerkki, mutta olen itse miettinyt, että onkohan jossain päiväkodissa esimerkiksi leikitty, että kuka pelkää koronaa, en tiedä, mut ylipäätään tähän mediamaailmaan tutustumiseen ja mediaympäristöjen tutkimiseen oli jotenkin tosi vaikea koota mitään varsinaista listaa, listaa mistään konkreettisista ideoista tai esimerkkeistä, koska näitä asioita alkaa miettiä, ja nämä on aika simppeleitä juttuja muut, ja paljon tehdään jo varhaiskasvatuksessa, mutta niistä ei just ehkä puhuta näillä sanoilla ja oikeastaan näitä ideoitakin syntyy ihan huomaamatta ja niitä voidaan tosiaan ihan tosi monessa asiassa käyttää hyödyksi. Ää, kokosin kanssa sitten tähän seuraavaan diaan ää, muutamia sivustoja, joista voi löytää ideoita ja materiaalia näihin aiheisiin ja teemoihin liittyen, myös mediakasvatukseen ynnä muuhun, eli ihan tuolta uudet lukutaidot sivulta löytyy tosiaan nämä kaikki uudet osaamisten kuvaukset ja sinne on myös tarkoitus tulla ymmärtääkseni sitten lisää materiaalia. Sitten on myös KAVIN kokoama mediakasvatuksen materiaalisivusto ja opas. Mediataitokoululla on paljon, paljon hyvää materiaalia tuolta MLL-sivuit löytyy myös perheille suunnattua näihin teemoihin liittyviä materiaaleja ja sitten on pakko vetää kotiin päin sen verran, että et tuossa on myös linkki pariin, pariin turkulaiseen sivustoon, mihin on koottu paljon tämmöisiä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen digivinkkejä ja tämmöisiä sivustoja varmaan löytyy, löytyy muiltakin kunnilta. Ja ohjelmointiosaamiseen liittyen myös pakko mainita Linda Liukas ja hänen 2015 ilmestynyt Hello Ruby ohjelmointikirja, mikä on siis suunnattu lapsille, mutta ää, aikuisetkin hyötyy ihan, ihan tosi paljon. Tämä on ollut silloin ku, kuutisen vuotta sitten niin, niin hyvä kirja, ja on saanut palkintoja ja käännetty ainakin 25 kielelle tällä hetkellä. Sitten minulla oli myös omalla listalla Pekan mainitsema kurkista ja koodaa kirja, että se on myös on hyvä. Uskon, että tästä on hyvä sitten siirtyä vähän tänne ohjelmoinnillisen ajattelun puolelle, eli tota, maailmassa ei ehkä olla vielä päästy ihan siitä, etteikö osalla ihmisestä tulisi heti ensimmäisenä kuullessaan sanan ohjelmointi mieleen joku tämmöinen stereotyyppinen kuva parikymppisestä energiajuomaa kiskovasta nörttipojasta, joka, joka viettää päivät pitkät tietokoneella nakuttamassa koodia, mutta ohjelmointi ja koodaaminen kuitenkin tosi paljon muutakin kuin vain sitä, sitä koodin kirjaa, kirjoittamista ja, ja Tähän alan biodiversiteettiasiaankin on, on viime vuosina tota, paljon panostettu, kun on ollut Framilla, mutta tota, ei mennä ennä siihen sen enempää. Eli siis äh, ja ohjelmoinnin ajattelu ei ole pelkkää koodia. Tai tavallaan se on, mutta mitä se koodi sitten on? Äh, se on periaatteessa ykkösiä ja nollia. Se on erilaisia käskyjä, joilla saadaan joku tekemään jotakin tai joku asia tekemään muita asioita. Ja ohjelmallinen ajattelu tarkoittaa erilaisia ajattelun taitoja. Se on ongelman purkamista osiin, se on toiminnan kaavojen tunnistamista ja muodostamista, se on toimintojen yleistämistä ja automatisointia ja se on ymmärrys siitä, miten esimerkiksi teknologian avulla voidaan ratkoa erilaisia ongelmia. Ja ihan varmasti jokainen on joskus ohjelmoinut ja käyttänyt ohjelmoinnillista ajattelua meistäkin. Uh, mutta se ei ole välttämättä tapahtunut tietoisesti. Uh, olette vaikka valinnut Asteanpesukoneeseen tai Pyykinpesukoneeseen sopivan pesuohjelman, eli te olette antaneet pesukoneelle ohjeita, käskyjä, eli te olette ohjelmoinut sen pesukoneen päälle. Uh, te olette voineet uh, opettaa lapselle vaatteiden pukemista, että missä järjestyksessä ja miten päin vaatteet puetaan, eli olette antaneet ohjeita, eli olette periaatteessa ohjelmoinut sen lapsen pukemaan ne vaatteet päälle te ootte voinut askarrella lasten kanssa vaikka like päiväkortit, mihin on ensin pitänyt leikata toisesta pahvista kukka, eli te olette antaneet lapsille ohjeita, mitä välineitä he tarvitsevat, missä järjestyksessä pitäisi mitäkin tehdä, eli olette periaatteessa ohjelmoineessa lapsen askartelemaan sen kortin, olette eri ohjeet moneen eri osaan, ja ihan pienen lapsen kanssa on voitu opetella vaikka like, housujen pukemista jalkaa, eli Onnistuuko se sanomalla sille lapselle, että pistä housut jalkaan? Ei yleensä, ainakaan ihan pienen lapsen Eli hän tarvitsee ohjeita, miten hän pukee ne. Ensin housut pistää oikein päin, sitten pistää toinen jalkapunttiin, sitten toinen jalkapunttiin ja sitten vetää housut ylös. Eli tarvitaan useampi ohje. Eli silloin ollaan ohjelmoitu se lapsi pukemaan ne housut jalkaan. Nämä ovat aika simppeleitä juttuja ja tätä se ehkä kaikista yksinkertaisimmillaan on. Ja voitte kokeilla joku päivä töissä tai kotona vaikka sellaista, että toinen henkilö ei saa juoda vesilasista ilman teidän ohjeita. Eli että te tavallaan ohjelmoitte hänet juomaan siitä vesilasista. Voitte miettiä, että nyt ennen kuin tätä toteutatte, että onkohan tässä ihan pari askelta, pari ohjetta, käskyä, mitä se vaatii vai onkohan siinä monta. Niin saatte tästä tämmöisen pienen kotiläksyn. Voitte miettiä, että kuinka pieniin äh, palasiin tämmöinen äh, toiminto pitääkään pilkkoa. Aha, sitten hypättiin vähän liikaa. Päästääks me takaisin? Jes. Eli pienten lasten kanssa tutustutaan teknologiseen ympäristöön ja harjoitellaan ohjelmoinnista tarvittavia valmiuksia ja perustaitoja. Äh, ohjelmointiosaamisesta tuossa äh, Pekkakin hiukan jo mainitsi, mutta tota, kerrataan vielä vähän, että havainnoidaan ja nimetään erilaisia arjen teknologioita ja laitteita ja pohditaan niiden tarkoituksia ja toimintoja. Esimerkiksi, että mitä laitteet ne lapset osaa nimetä ja pohditaan yhdessä, että miten, miten laitteet toimii ja voitaisiinko jotain tehdä itse. Ää, innostetaan ihmettelemään asioita ja rohkaistaan tekemään kysymyksiä ja etsitään niihin vastauksia. Tällöin lasten ongelmanratkaisutaidot kehittyy ja opitaan erilaisia syy-seuraussuhteita. Harjoitellaan loogisen ajattelun taitoa, kuten luokittelu ja vertailu, mikä on aika peruskauraa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Opetellaan kertoa asioista ja omista ajatuksista. Opetellaan toimimaan yhdessä ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Näitä ohjelmaan liittyviä taitoja voidaan harjoitella leikkien, pelien, leikkien pelaten ja yhdessä kokeillen, ja omia tuotoksia ideoimalla ja rakentamalla. Eli ihan kuten tuolla ohjelmointiosaamisen kuvauksissakin, niin harjoitellaan luokittelua, vertailu, järjestyksen asettamista, havainnoidaan niitä säännönmukaisuuksia ja toistuvia asioita. Ja tässä tuli taas varmasti ihan tuttuja asioita, mitä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa paljon tehdään, ongelmanratkaisu, luokittelua, vertailua ynnä muuta, ja nämä kaikki liittyvät ohjelmointiosaamiseen, mutta tehdään näistäkin tulevaisuudessa vähän tiedostettavammin asioita. Sitten muutamia ideoita, mitä voidaan ohjelmointiosaamisen kanssa tehdä ilman laitteita. Eli esimerkiksi erilaisten leikkien ja toiminnallisten tehtävien avulla voidaan opetella toimimaan ohjeiden mukaisesti. Ja ne ohjeet voivat olla kehollisia, visuaalisia, sanallisia tai ääneen sanottuja. Ää, esimerkiksi robottileikki. Ää, Voidaan leikkiä ihmisrobottia parin kanssa, toinen on robotti, toinen ohjeistaa. Voi leikkiä vapaassa tilassa tai jos lattias vaikka ruutuja. Tai voidaan käyttää maalarinteippiä tai ulkona katuliityä ja tehdä ne ruudut. Sitten voi myös leikkiä totta kai esineillä. Perinteiset kapteeni käskee, seuraanjohtajaleikit on leikkejä, joissa seurataan ohjeita. Ja muutenkin tuttuihin leikkeihin voidaan keksiä uusia toiminta- ja liikkumistapoja. Samoin kanssa arjen erilaisiin tilanteisiin. Erilaisia nuolia ja noppeja voidaan käyttää apuna liikkumisen ohjeistamisessa, kynää, paperia, ruutupaperia, esimerkiksi kaveri ohjeet, mitä pitää piirtää, ei saa piirtää mitään ylimääräistä. Sama homma, erilaiset palikat ja kertoo, mitä pitää rakentaa, Hanoin tornia voidaan käyttää tässä tai, tai paljon muita juttuja. sitten Lautapelialustat on kanssa tosi hyvä, mitä voidaan käyttää ohjelmoinnin ja esimerkiksi shakkilautaa, muuttuvaa labyrinttiä, miksei vaikka Afrikan tähdenkin. Perilautaa. Sitten Ää, Lyhyesti vielä Ää, muita tämmöisiä, eli tota, on mahdollista käyttää lasten kanssa myös esimerkiksi viipot niihin on myös saatavilla mattoja, eli viipoteille voi rakentaa esteitä, niihin voi kiinnittää kyniä, alle vaan tarpeeksi on paperi, ettei sotketa, Ää, ja kun viipotti aina liikkuu sen tietyn matkan, olisiko ne ollut 15 senttiä, niin pystytään piirtämäänkin niiden biivottien avulla periaatteessa Sitten on olemassa paljon erilaisia sovelluksia, esimerkiksi Beaboteille ja Bluepoteille omat Kodable, Lightbot ja Scratch Juniori. Voi käyttää esimerkiksi Eskareiden kanssa. Sitten esimerkiksi Oppia Ilon sivuilta löytyy pelejä, joissa harjoitellaan ohjelmointia liikkumalla nuolien avulla. Netti ja Pilteresti on täynnä erilaisia ideoita. Ja se olisi nyt varmasti mun 20, ehkä jopa 22 minuuttia käytetty. Kiitos.